Hola, bon dia a tots, anem a veure com funciona l'Scratch. Al menú superior tenim fitxer on apareix nou per crear un projecte nou. Podem carregar des del nostre ordinador o podrem guardar-lo, lo El format de, tant de guardar com d'obrir és SB3, en el cas de la versió 3 i SB en el cas de la versió 2. A la part dreta el que tenim és el tauler del joc on apareixerà el gat en este cas. Dalt del tauler tindrem dos botons... El de la dreta del tot, que el fa gran, i el de l'esquerra, que el faria un poquet més de La bandera verda i el roig, que serà per a engegar i aturar el programa. Al baix del tauler veurem que tenim el nom del personatge i una sèrie de control. Podrem moure el personatge, en este cas el gat, de posició. Tindrem dos botons, un per mostrar i l'altre per la mostra és a dir, per a que siga invisible. Podrem canviar la mida segons el tamany que ens agrada. En el cas, per defecte, està a 100, si el posem a 200, duplicarà el seu tamany. Podrem canviar l'orientació del gat amb el control de la dreta. En aquest cas, 180 indicarà que el gat està mirant cap a baix i 0 indicarà que està mirant cap amunt. Dalt de mida i direcció tindrem la posició X i la posició Y, en la que es troba el gat. La posició X serà dreta-esquerra, la posició I ens indicarà dalt-vall. Anem a canviar-li el nom al personatge i li anem a posar gat. A la part esquerra de la pantalla tindrem en el menú l'apartat moviment. mou deu passos, gira cap a la dreta 15 graus, gira cap a l'esquerra 15 graus, ves una posició aleatòria i ves una posició concreta d'acord amb les coordenades X i Y, com hem indicat abans. També podrem canviar la posició al punter del ratolí. Si fem, si fem doble clic sobre llisca 1 segons fins a posició aleatòria, canviarà de posició. Cada vegada que fem clic sobre un bloc, l'executarà. En aquest cas, anem a canviar a punta en direcció. Posarem 180 i farem doble clic. Tornarem a posar 90 i farem doble clic. Quan doble clic sobre sobre apuntar cap al punter del ratolí, ens apuntarà on tenim el, en aquest moment el puntera. Si volem que torni a apuntar a la direcció d'inici, canviarem a 90 i farem doble clic. Tenim més controls com suma a X, que el que farà serà augmentar la posició. Podrem sumar també en I si cliquem en el menú esquerre. Sobre control, tindrem com controls de "espera un segon, repeteix de vegades o repetir per sempre. En l'apartat d'esdeveniment, tindrem el bloc quan la bandera verda es cliqui, és a dir, que dalt del tauler de joc, quan cliquem al botó bandera verda, passarem a executar determinades comandes. Per exemple, anem a introduir en l'apartat d'especte, digues sola" durant dos segons. Quan fem clic sobre la bandera verda, s'executa la comanda que li hem donat. Li podrem canviar els segons, que permaneixerà el missatge. I li podrem afegir altres comandes, com per exemple, Pensa. El resultat serà el següent. Li podem afegir el bloc Canviar de vestit. El que farà serà Canviar de vestit. En este cas, si en cliquem dalt sobre vestits, veurem que té dos vestits. Si anem canviant de vestits, el que veiem sembla que el gat estiga movent-se. La funcionalitat en aquest cas és per que tinga la sensació de moviment. Podrem modificar cadascun dels vestits. Redibuixar pincell, goma desborrar, omple, afegir un text, afegir una línia o dibuixar un cercle o un rectangle. També podrem fer que el gat reproduïsga un so determinat. Fent clic sobre el botó de reproduir, es reproduirà el so. Tenim un menú en el qual podrem triar un personatge, dibuixar-lo, un botó sorpresa o pujar una imatge. Anem a elegir un personatge predefinit. Al cercador anem a posar toc. I anem a llegir el gos verd que tenim així. Com vegeu, hem afegit un personatge nou a la part dreta del tauler de joc. En aquest cas, el dibuix està mirant cap al mateix sentit que el gat. També li podrem canviar la mida i la direcció. Si us fixeu, cada personatge té la seva línia de comandes. En aquest cas, el gat té el bloc que de quan es clique el banderí i el gos no té cap comanda. Si augmentem la mida del gos, podem veure els canvis i podrem desplaçar-los veient com canvia l'eix de coordenades X i Y. A la part superior tenim diferents pestanyes, una codi, l'altre vestig i l'altre sond. A la part esquerra podrem veure els diferents tipus de blocs que tenim. Com tenim seleccionat el personatge gos, afegim el bloc de quan es clique la bandera verda. Veieu? Cada personatge té els seus blocs. I això és tot. Moltes gràcies.